Vychází ta čtyřkolka ze seriojího modelu Yamaha Raptor 700, jako rám je původní, jako motor, je, motor je původní, kivná vidlice je původní, zadní rámeček je původní a pak je to poměrně hodně přepracovaný na to, aby to splňovalo předpisy, a aby to mohlo vůbec se zúčastnit Dakaru. Máme tady zadní brašnu, samozřejmě mohutné nášlapy, kde tady vlastně to slouží, aby jsme sami strčili nohu. Na druhé straně je to místo pro rezervu, protože největší slabinou čtyřkolek jsou pneumatiky, protože ty se prorazí, tak to daleko nedojedeme. Samozřejmě speciální tlumiče, jako, no a všechno daný do aerodynamického designu, co se týče ty přední masky. Yamaha Raptor de facto za posledních pět let vítězí, takže není důvod proč měnit značku ani, ani čtyřkolku.